Fostul FBI a dat cereile pe FA despre Donald Trump, după atacul SUA asupra Siriei, nu este inapt medical, este. Donald Trump este inapt moral să conduc Statele Unite, a afirmat fostul director al FBI James Comey într-un interviu difuzat duminic la postul de televiziune ABC, relatează agenția France Presse. Nu cred în povești subliniere tile, potrivit cerora el ar fi deficient mental sau în primele etape ale demenței, a spus J. J. Comey, potrivit unui transcript al ABC. Nu cred ce este inapt medical. Cred ce este inapt moral să fie presubliniere din a subliniat el. Presubliniere dintele nostru trebuie să întruchipeze respectul sublinierei să adere la valorile care se află în inima cerii noastre. Cea mai important dintre aceste valori, fiind adevărul. Acest presubliniere dinte nu este capabil să o facă. a continuat James Comey, potrivit Ager Press. Trump a demis pe comel în 2017. Liderul de la Casa Albă a acuzat modul în care FBI a desf subliniere urat ancheta asupra folosirii ilegale de cetre democrata Hillary Clinton a unui server privat pentru e mailurile ei în timp ce era secretar de stat. Subliniere dintele a criticat, de asemenea, ancheta FBI asupra suspiciunilor de încelegere secretă între echipa lui Trump Sublinierei responsabilii russublinierei în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016 March Urmează să fie lansată o carte de 300 de pagini sub semntura lui James Comei sublinierea intitulată Higier Loyalty, Truth, Lies and leadership", în care îl descrie pe Donald Trump drept o persoană de ta sublinierea de adevre i de valorile instituționale, condus de ego sublinierei care pretinde loialitate personală. La rândul său, Donald Trump s-a dezlănțuit încă o dată dominic împotriva fostului sublinierei a într-o serie de mesaje pe Twitter. El este obil de noroi slab sublinierei Fals care a fost, a sublinierea cum timpul a demonstrat, un director al fia groaznic. Gestionarea cazului coruptei Hillary Clinton sublinierea evenimentele conexe vor rămâne în istorie drept cea mai proastă munc de mântuial din istorie. Am avut marea onoare de a-l concedia pe James Comey, a scris Donald Trump.